Так, беріть. Так, до станції Арсенальна, від станції Зареч до станції Я не вважаю, що це українська сторона, тому що росіяни, вони дуже часто роблять теракти на своїй території, звинувачують всьому нас, щоб Захід якось на це відреагував і ми опинилися агресором, а не вони. Давайте я на свій номер, я вас запрещу. 67. 67. 67. Дуже круто. Ми цілий день обговорюємо з одногрупниками, дуже радіємо. Підняла настрій значно, звичайно. Після сьогоднішнього обстрілу, особливо вночі. А Дуже мало палав. Дуже мало. Треба, щоб палав, так як палають всі наші міста. І дощен. Я ще не можу. А можна сказати чинною? Може буде і провокація, так. Я ж кажу, що може бути що завгодно. Поки нас офіційно не признають, що це був удар з нашого боку, можна створити який завгодно теорії. Можуть спробувати, як вони кажуть, по об'єктам прийняття рішень да, вдарити. Якщо не їхня рук справа, то можуть знову нас закидати якісь. Треба бути в безпеці, максимально берегти себе та близьких.